Волонтери розвантажують бус із продуктами та іншою допомогою для людей з регіонів, де тривають обстріли. Ці речі привіз отець Михайло Бугай. «Продукти беремо а, для портування з різних місць. Найперше дякуємо нашим керітесу в Тернопіль, котрий, від якого ми зараз роз'їжджаємо. Продукти також іншим – угорське консульство, нам, а, і також різні, різні а, люди, приватні підприємці а, а, організації, волонтерські і інші, керітеси, котрі, а, керітоси, котрі а, привозять продукти з-за кордону. Ну всі вони чимось, хоча малим замеділяться. А це волонтерська кухня. Тут побудня готують страви для тимчасово переміщених людей. Красовики, гречаники, віннегрет. Ось є пиріжки на дріжджовому тісті. Ці страви сьогодні передадуть у різні волонтерські центри, а також роздаватимуть людям, які приходять у карі та допомогу. розповіла Світлана Куца. В офісі тим часом складають ящики із засобами гігієни. Тут щодня є черговий, який може їх видати, каже волонтерка Надія Іваненко. За її словами, в людей при цьому не перевіряють. Ми не питаємо документи, не питаємо імен. Деколи вислуховуємо історії зворушливі, як людина хоче по ділитися, бо деякі люди в такому психологічному непростому стані, але не треба ніякого документу. Ми вважаємо, що в цей час неможливо перевірити і немає змоги всі реєструвати і просто мусимо вірити на слово. Люди, які звернулися до Бережанського карітасу на камеру говорити не захотіли. Загалом у Бережанській громаді зараз живе приблизно тисяча вимушених переселенців, розповіла волонтерка Алла Соколовська. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.